У Хмельницькій десятій книгозбірній – заняття клубу «Яскрава палітра. Цього разу його веде бібліотекарка Ганна Слободян. 12-річна Настя розповідає, що роблять сьогодні. – Закладка для книжки. Мені дуже це подобається. Завідувачка Інна Герман каже, що щотижня той частіше вигадують для своїх користувачів цікаві та пізнавальні розваги – конкурси, флешмоби, ігри, зустрічі з видатними літераторами краю та навіть спортивні змагання і руханки на свіжому повітрі. Ми зараз також проводимо заходи, але оскільки жовта зона зараз, на нашу територію бібліотеки можна троє-четверо діток. За словами бібліотекарки Ганни Слободян, їхня книгозбірня – зразок дитячої бібліотеки. Бо, каже, в ній є все для зручного і комфортного дозвілля. 18 тисяч примірників книг – систематичне поповнення книжкового фонду. В нас в бібліотеці тепер яскраво, сучасно, кольорово. Є дуже багато книг з доповненою реальністю. Інтернет безкоштовний, комп'ютери, ноутбуки, кольоровий принтер. Та продовжує любов до читання та відвідування книгозбірень дітям треба прищеплювати. Динозаври, квіти, як вироби власноруч, ці книги всі є, книги-вімельбухи, які дуже різноманітні, і яскраві, і цікаві. Дітям це подобається, і ми їм надаємо те, що вони хочуть. Бібліотекарка читального залу Інна Ранінчук розказує, як зустрічають читачів, які вперше приходять до книгозбірні. Мені здається, що немає такої людини, яка не полюбляє читати. Просто ще ну, не знайшлася та книжечка, яка, наприклад, от запала в душу, щоб хотіти знати продовження. Коли ми спілкуємося з дитиною, ми можемо допомогти їй підібрати, мабуть, саме ту книжечку, від якої вона почне надалі читати і цікавиться цим. Звідувачка каже, бібліотека поділена на фото і вай-фай-зони, бібліогейм, бібліосійними, як казкова гостина, смолтайн, де можна усамітнитися з книжкою або ж переглянути та обговорити новий фільм. Ми пропонуємо а потім з дітками також переглядаємо на ті книги фільм і можемо з ними обговорити це. Це їм дуже також подобається. Сучасна бібліотека повинна бути ось такою, як в нас вона є. Ця бібліотека для дітей та юнаста. Усіх користувачів говорить Гана Слободян дві тисячі, бо приходять сюди і літні люди з мікрорайону. В нашій бібліотеці є велика кількість, великий вибір книг на різну тематику. За її словами, наймолодший користувачці книгозбірні було всього два роки. Найстаршому читачеві – 60. Світлана Поробок, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.